هو لا هو في من زمن النبي محمد يعني بدأت الأمور والغيرة والحسد من علي بن أبي طالب والاستنكار على محمد لماذا يقدم علي بن أبي طالب ويقدم حسن الحسين ويفضل أهل بيته ويفضل بنو هاشم بالعموم وأهل بيته اللي هم علي وفاطمة والحسن الحسين على وجه الخصوص. فكانوا يعني كان الكثير محمد يقول يا علي لا يحبك الا مؤمن ولا يبغضك الا منافق، لاحظ الروايات، لاحظ الحديث. آه علي مدينه العلم، مع ان هذا الحديث صحيح في في مقياس علم الحديث ومصطلح علم الحديث وعلم الرجال، الحديث صحيح ومتواتر رغم انف من ينكره. قوله انا انا مدينه العلم وعلي بابها فمن اراد المدينه فلياتي من بابها. آه علي مني بمنزله هارون من موسى. يأخذ هذه الرايه رجل يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله فلما جاء في اليوم التالي فقال هذا علي يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله وخلافه مع خالد بن وليد لما استنكر خالد بن وليد اظن على علي لانه اخذ نصيبه نصيب يعني من من الفيء كانه او غنائم فغضب خالد وراح اشتكى اشتكى للنبي فقال يا خالد دع لي عليا او انه يا علي لا يحبك الا مؤمن ولا يبغضك الا منافق بمعنى هذا الكلام فكانت بدايه السنه والشيعة شيعة علي كانت من في ايام الصحابه ايش يعني الشيعة يعني يعني انصار علي بن ابي طالب يعني جماعه علي بن ابي طالب واللي هم اعداء علي بن ابي طالب كانت موجوده في زمن النبي محمد وكان يرى ويسمع ويشاهد ويحس ويشعر بهذا العداء الموجود علي بن ابي طالب وكان يعني يعلم انه سوف ينقلب عليه حاول حاول ان يمنع ان يحول دون هذا الانقلاب وحاول ان يكتب ذلك الكتاب اللي هو ابن عباس الذي رواها ابن عباس وسماها الرزية لقد كانت كل الرزية كل الرزية لقد كانت الرزية كل الرزية ما حال ما بين رسول الله وذلك الكتاب الذي كان سيكتبه لنا الذي لا نضله بعده ابدا وكانوا يعني يعتقدوا خاصة السنة، خاصة الشيعة، أنه أراد محمد أن يوصي، يكتب كتاب وصايا يوصي به إلى علي بن أبي طالما أنه هو الخليفة، ولكن أول من اعترض عمر بن الخطاب، ومن مع عمر بن الخطاب أنه ما له أهجر، يعني أنه أصبح يهدي، ما له أهجر، ورواية أنه ما له غلبه الوجع، أو غلبه الوجع يعني الوجع اصبح يؤثر على عقله فلا يدري ماذا يقول فثم تجلت هذه في انقلابهم عليه وعدم مبايعته اليه وحتى اصبح اخر خليفه ثم انتهى بمقتله وحروب الناس خروجه على علي واصحاب علي وشيعته كانوا بالكوفه اللي هي الكوفه للعراق الان واعداء علي بن ابي طالب كانوا في جزء منهم في البصره والجزء الاخر بالبصره المتمثله بالخوارج وفي الشام المتمثله في جماعه معاويه بن ابي سفيان وعمرو بن العاص بني أمي عمومهم فكانوا يلعنوا علي بن ابي طالب ويسبوه ويشتموه الى اكثر من 100 سنه فاصبحت هذه يعني الموضوع الشيعه والسنه او الشيعه والروافض او الشيعه وال والنواصب منذ ذلك الوقت، نعم